بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اقوى عملة في العالم سوف تكون هي الجنيه المصري بعد تحسين الاقتصاد ان شاء الله في عهد المهدي المنتظر حيث تمتع المهدي المنتظر بخصائص عديدة منحها الله له بالكشف عن كنوز الارض وكنوز الارض هنا لا تعني كنوز الفراعنة او الرومان او البطالمة او كده لا كنوز الارض هي الثروات الطبيعية الموجودة في مصر التي لم تمس حتى الان ولم تمتد اليها يد ففي هناك كنوز في مصر عظيمة جدا سوف تجعل من مصر يعني تخيل كده انت بتبيع مثلا حبات رمله بتجيب لك دولارات دولارات يعني انت بتجيب ايه الدولارات دي من الهوا يعني جايه لك كده من الهوا فلما بتكتر الدولار بيكتر اكيد هيعلى معاه الاقتصاد لما يعلى الاقتصاد تقل التضخم وتزيد قيمه الجنيه بقى هنا انت بتضيف للجنيه بتديله دفعه بحيث ان انت تقدر تنزل في السعر وان انت تطلب اقل يعني عايز يبيعلك دولارات والله انا عندي دولارات انا بجيب دولارات اهي من الرملة بجيب دولارات من السياحة بجيب دولارات من كذا حتة فالدولار يعني ايه ان انا اقدر استورد اي حاجة من الخارج. يعني اعمل تبادل تجاري بين الناس يبقى هنا في ايه زيادة في المساحة اللي هتخلي من مصر قوة عظمة ان شاء الله بهذه الاموال فتخيلوا ايها المواطنين مثلا ان الجنيه اصبح بدولار يعني نحسبها كده بحاجة بسيطة انت بتاخد مثلا 1800 الف جنيه مثلا في الشهر الالف جنيه دولت يبقى اكنهم الف دولار الالف دولار لو انت هتحولهم بالسعر الحالي مثلا هيبقوا كام هيبقوا تلات الف يعني 180 من 1800 هيبقوا الف جنيه بالسعر الحالي. يعني انت مرتبك لو هو العادي لو هو الف جنيه مصري هيبقى تلاتين ألف جنيه في عهد المهدي المنتظر ان شاء الله وهو قريبا سوف يأتي وهناك فيديوهات كثيرة بتشرح الموضوع ده على القناة لكن أحب أبشركم بالخير وإن الجنيه المصري هيبقى فوق وهيعلى ان شاء الله. ومش عيوطة تاني بعد كده ويبقى حاجة كبيرة باذن الله مع زيادة الانتاج القومي وتشغيل العمالة بطريقة كبيرة جدا كله بيكسب وكله مبسوط ان شاء الله مع اكتشافات المهدي المنتظر التي منحها الله له في كنوز الارض وده اول سبب هيجعل من مصر غنيه ويزيد ربنا الغيث والماء وتكثر الزراعه والاغنام والماعز والابقار هيزيدوا زياده كبيره فيبقى في عندنا فائض كبير جدا في كل حاجه وممكن نقدر نصدر بيها ونعمل تبادل تجاري بيها بحيث ان احنا ايه مش محتاجين يعني للدولار قوي ويبقى عندنا فائض في الدولارات كتيرة ان شاء الله او العملة الصعبة اللي نقدر نستورد بيها ونقوي بيها الجنيه بحيث يصبح الجنيه بدولار باذن الله مع عصر المهدي المنتظر وان شاء الله سوف نشرح في فيديوهات اخرى عن الاقتصاد بطريقة مفصلة اكتر وكيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية في الدولة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني محدثكم من مدينة الاسكندرية والمتنبئ بعلامات الساعة الكبرى من مصر تليفون رقم 01285789734 وشكرا على حسن استماعكم